בכיוון שהזמן נזל בסרטון הקודם נאו חזרה קצרה אמרתי שבגלל שימוע אנרגיה העבודה המ�ושקעת במערכת או האנרגיה המ�ושקעת במערכת שניהם אותו הדבר שווה לעבודה המופקת מהמערכת או האנרגיה המופקת מהמערכת עדין ø כלומר, כשעבודה המוכנסת שווה לעבודה היוצאת Ou שהכוח בכניסה כפול המערחק בכניסה שווה לכוח ביציאה כפול filho מרחק ביציאה זאת ההגדרה של עבודה את המשוואה הזאת מחדש יכולתי לכתוב אותם חדש בדיוק את אותה משוואה יכולתי להגיד הכוח בכניסה החלק את זה בשטח בכניסה כאן נלוחץ על הבוחנה כלפי מטה והיא לוחצת על שטח המים כלפי מטה כוח הכניסה חלקי הש... שטח הכניסה נקרא לכניסה אחת ונקרא ליציאה שתיים כדי לפשט בואו נגיד שיש לי כאן בוחנה كان למעלה. נצייר אותה בצווח חום בהיר. יש לי כאן בוחנה אחרת, והיה כאן איזשהו, איזשהו כוח יציאה F2. הרעיון הכללי הוא שאני דוחף המים האלה, המים אינם מתחסים, על כן הם ידחפו כלפי בקצה הזה. כוח הכניסה כפול מרחק הכניסה, שווה לכוח היציאה כפול מרחק היציאה. זה נובע מחוק שימור האנרגיה, ומכל מה שדיברנו על עבודה. אני כותב את המשוואה הזו מחדש, לקחתי את כוח הכניסה וחילקתי אותו בשטח הכניסה, החליף חזרה לירוק, אז עליי להכפיל בשטח, ואז להכפיל במרחק D1. אתם מה שעשיתי כאן, וחילקתי ב a וזה מותר, אפשר להכפיל ולחלק במספר כלשהו, וזה מצדמצם. זה שווה לאותו דבר בצד השני. שזה F2, אני לא טוב בניהול המקום בלוח שלי, חלקי A2 כפול A2 כפול D2. אני מקווה שזה נשמע הגיוני. מהו הגודל הזה F1 חלקי A1? אם אינכם מכירים את המושג הזה, כוח חלקי שטח, זאת ההגדרה של לחץ. לחץ הוא הכוח המופע ליחידת שטח, זה לחץ. נקרא לזה לחץ הכניסה של המערכת. למה שווה A1 כפול D1? זה השטח של הכלי בנקודה הזאת. שטח החתך של הכלי כפול המרחק, זה שווה לנפח אותו חישבתי בסרטון הקודם. אפשר להכנות אותו שטח הכניסה V1. הלחץ כפול V1 שווה ללחץ היציאה, F2, חלקי השטח A2 הוא לחץ היציאה שהמים אפילים על הבוכנה הזאת, זהו לחץ היציאה P2. מה זה 2 כפול D2? שטח החתך כפול הגובה, כפול הגובה של הזאת המים כלפי מעלה. זהו הנפח V2. מה אנחנו יודעים על הנפחים האלה? אני חושב שעברתי על זה מספר פעמים בסרטון הקודם. שני הנפחים האלה שווים, V1 שווה ל 2 על כן, ניתן לחלק את שני הגבי המשוואה בנפח. מקבלים שהלחץ הכניסה שווה ללחץ היציאה. מקבלים 1 שווה לפי 2. עשיתי כל זה כדי להראות לכם שזה אינו חדש. זה כל הכל חוק שימור האנרגיה. מה הדבר החדש שעשיתי? יש לנו את המושג שטח התח ואת במה זה עוזר לנו? זה אומר שכאשר יש לנו איזשהו לחץ חיצוני על נוזל, על זורם בלתי דחיס, הלחץ הזה מתפזל בצורה אחידה בזורם. אפשר ליישם את זה במצבים רבים, אך אני לא רוצה להכניס כאן את הגרביטציה, כי היא עלולה, היא עלולה בעצם לבלבל אותנו. את הגרביטציה בעוד סרטון אחד או שניים. הוכחנו את הזה על ידי שימוש בחוק שימור האנרגיה וכל מה שידוע לנו על עבודה. זה עיקרון פסקל. אם אפילים לחץ, חיצוני כלשהו על זורם, הלחץ הזה מתפזר בצורה שווה בכול הזורם. נראה דרך אחרת להסתכל זה. נגיד שיש לנו צינור. ובקצה בקצה הצינור יש בלון, נגיד שאנחנו נמצאים בתחנת חלל, נגיד שיש כאן בוכנה, זה במצב יציב, ויש מים בכל המערכת הזאת. נראה אם אני מצליח לצייר את המים, <laughs> לא, כנראה שיש חריץ בצי... בציור שלי. הצרת המים בצורה אחרת. המים ממלאים את כל המערכת ויקרון ויקרון פסקל אומר לנו שאם נפיל כנלחץ הלחץ הנפח הזה שאני מפעיל ידחוס את זה במקצה אלח את המסע הזה יתפזר בצורה חידה בכל הבלון. אני קדיש אחלק זהו כשייח. הוא אסוי ממתחת כל شيء. כל יותר, כי הבלון יתרחבו בצורה חידה. זה אומר שאלח את שאני מפעיל מתפשט. זה לא שבלון יתרח, או שאלח את שאלח את מזמור הvaraק למטה, או שכאן למעלה. הבלון יתרחף. אחרי שאר בעל אותו אורך. אני מקווה שזה אוזר להרבה נתממש. נחזור למה קודם. זה מעניין, כי זאת בעצם מכונה פשוטה, או אולי לא כל כך פשוטה. אני כמעט הגדרתי אותה כמכונה פשוטה, כשציירתי אותה בהתחלה. הדבר המוזר הזה פעם נוספת, הוא נראה ככה, ויש מים, צייר את המילוי בנגיעה אחת אני מקווה שהפעם זה יצליח זה נחמד כי זאת מכונה פשוטה נוספת אנחנו יודעים שלחץ הכניסה שווה ללחץ היציאה לחץ הוא הכוח, שאתה, אז כוח, חלקי שטח הכניסה שווה לכוח היציאה, חלקי שטח היציאה. נראה דוגמה. נגיד שאנחנו מפעילים לחץ שווה לעשרה פסקל. זאת יחידה חדשה עבורנו, לכבוד העיקרון של נוסח על מהו פסקל. מה זה שווה לעשרה ניוטון למטר מרובה. זה פסקל, ניוטון למטר מרובה. זאת יחידה ב-MKS. נגיד שהלחץ עם אפילו עשרה פסקל, וששטח הכניסה הוא שני מטר מרובה. אם הם גדודת שטח המים ששם, זה שני מטר מרובה, נגיד ששטח היציאה, שווה שטח היציאה שווה ל-4 מטר מרובה. מה שאני אומרו שאני יכול לדחוף בוחנה כאן ושמיים ידחפו כל כלשהי כאן. אמרתי לכם מהו לחץ הכניסה? מהו כוח הכניסה? לחץ הכניסה שווה לכוח הכניסה חלקי שטח. הכניסה. אז 10 פסקל שווה לכוח הכניסה חלקי שטח הכניסה. אני מכפיל את שני אגפים ב-2, ומקבל שכוח הכניסה הוא 20 ניוטון. השאלה היא מהו כוח היציאה? איזה כוח תפעיל המערכת כלפי מעלה בקצה הזה? אנחנו יודעים שאם לחץ 10 פסקל, אז גם לחץ היציאה שווה לעשרה פסקל. אז כוח היציאה חלקי שטח החתך ביציאה שווה לעשרה פסקל. יש לי כאן בוכנה והיא עולה ככה. זה 4 מטר מאורבעה, אז אני מכפיל ב-4 ב-10 ומקבל 40. ניוטון, 40 ניוטון, זה כוח היציאה. מה קרה כאן? אני הפעלתי של 20 ניוטון בכניסה. וכוח היציאה ה-40 ניוטון, כלומר הכפלתי את הכוח שלי, אז בעצם יש לנו יתרון מכניה שווה ל-2. זו דוגמה של מכונה פשוטה. זהו uh, מנוף הידראולי. נגמר לי הזמן, להתראות בסרטון הבא.